السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على نيل المانيال عبد العزيز السعود. شقة على النيل مباشرة فيو بانوراما مساحة تلتميت متر أول حاجة بنبدأ بيها الأصنصرات هنا طبعا عايز أقولكوا ضوء متوضب توضيب قبل ما نخش الشقة التفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو الشقة مساحتها تلتميت متر هنبدأ بالشقة من جوة وندخل اول حاجه هنبدأ اول حاجه هنا نخش من باب الشقه على ايدنا اليمين في عندنا هنا المطبخ الاول دي مساحة المطبخ وفي عندنا هنا حمام بعد كده بنخش علي الريسبشن نلاقي اول حاجة عندنا حمام الضيوف ده عندنا مساحة الريسبشن طبعا الأرضية كلها معمولة باركيه ارو ده عندنا السفرة ريسبشن كبير نجيب لكم الريسبشن من كادر تاني نقدر نشوف المساحة كلها طبعا الشقة من غير الفرش بالبلاكرات اللي موجودة فيها نطلع بعد كده علي التراس التراس طبعا حضراتكم شايفين المساحة طبعاً ميزة هنا البانوراما بانوراما تحفة جداً على النيل احنا شايفين النيل الكبير كله بالكامل والفور سيزون هناك فيو تحفه دي مساحة انتظر طبعاً البانوراما مش محتاجة أقول لكم وصفة إزاي نخش بعد كده دخلنا تاني على الريسبشن هنخش بعد كده على الليفينج هنطلع على جزء الليفينج ده مدخل الشقة اللي احنا دخلنا منه فيه هنا الليفينج روم ميزة إن اللي빙 روم على النيل الشقة كلها بالكامل على النيل. وبصنا الفيو هنلاقي هنا النيل. وميزة إنها مش مجروحة خالص. هنخش بعد كده على جزء الغرف. هنخش على جزء الغرف. ديها باب منفصل. عندنا دي الغرفة. الرئيسية لينا الفيو بردك علي النيل دي مساحة الغرفة بنخش عندنا هنا دريسنج موجود في الحيطة وعندنا هنا حمام الماستر حمام بردك شايف النيل دي مساحة الغرفة هنخش بعد كده على الغرفة التانية دي الغرفة التانية معانا وفيها بلاكار نرجع لطرقة التوزيع بالله عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف بعد كده منخش على الغرفة الثالثة طبعا الفيو بتاعها بانوراما مفتوح وعندنا هنا الغرفة الرابعة. ميزة الغرف عندنا هنا الغرفه بتشوف النيل وعندنا هنا بتشوف ال... لحد المقطم اتمنى لو الفيديو عجبكم ما الاشتراك في القناه وتظهر لايك وشير على قد ما نوصل لاكبر عدد من الناس واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته